علقنا الأهداف ديال الدوري والفرق المشاركة والظرف اللي تسيرات الليدرت ها وفرت ها ننجح يعني النهائي الأهداف ديال الدوري كما قلت لك سابا هي أنه مخلق واحد الروح كما قلنا الظروف الصعقات الإخوان ناضلو من أجل تهيئة هذا الفضاء لهذا التظاهرة الرياضية لجمعات وليدات المدينة عراش كون رغم ان الملعب ما كانش فيه حل ما كانش صالح لمزاوله الرياضه، لكن بالكفاح ديال مجموعه الاخوان استطاعوا باش يحولوا هذه المزبله الى ملعب يتباروا فيه الوليدات الصغار. بالنسبه للديمومه يعني واش عندكم شي استراتيجيه لتطوير هذا الدوري باش نعم ايه يفرض ايه الوجود ديالي ويولي يعني قيس صامر وذك الشيء في الاتحاد الرياضي كانت تعمل هذه النسخة الثانية دارت النسخة الأولى اللي كانت هي الرياضة من أجل التنمية اليوم كان الشعار في هذه التظاهرة الثانية هي فرحة الأطفال تجمع هنا ومازال حنايا مع هذه البدايه غنشوفو وغنخليوه دوري سنوي والهدف احنا يا هو التنكب على هذه الوليدات ونديروا بحال فريق اه موحد داخل هذا الحي الجديد والرساله يمكن توجهها يعني لجميع الشركاء و... يعني الجمعيات اللي س... كتساهم يعني... ف... يعني... يعني في يعني في الشراكه معكم بالنسبه لل... لدينا... أه للجمعيات المنتميه ديالنا انا دي نعم الرساله ديالنا الجمعيات المنتميه تاع اللواء ديال الاتحاد هي انها تهتم بالوليدات تكون قريبه منهم اي اي عز احنا مستعدين باش نبدو يد المساعده لهم دي والابواب ديالنا مفتوحه باش باش ينضموا لنا جمعيات اخرى نعم الحوافز دي والحوافز اللي وفرتوها الحوافز بالنسبه للدراري الصغار يعني جوائز كما قلنا الفرحه الاطفال تجمع هنا ضروري اننا نعملوا شي حاجه اللي تفرح الوليدات فدرنا واحد مجموعه ديال الشطاب الجمعيه ميداليات جوائز تقديريه واحد الجوائز اللي تكون تعطي واحد الفرحه للوليدات وبعض الوليدات اللي مشاركين اليوم كلهم غيكونوا عندهم جوائز ما نخليوش شي واحد بلا ترجمة <تصفيق> <تصفيق>